نرحب بكم كمباشر مع العيد في صنعاء لا <متحدث> <متحدث> <متحدث> <تصفيق> هيا <تصفيق> أنا عود وأنت، أنا مسؤولة عن المدرسة، وأنا ولا ثانية، I'm Yes. Yes.